Ved eksport til Norge, der fungerer transporten relativt enkelt, ligesom de andre skandinaviske lande her omkring. Det så mange de glemmer dog, det er at Norge er ikke er en del af EU. Det betyder at hvis du skal sende din varer til Norge, så skal du eksportregistreres for at de kan få lov til at blive udført fra EU. Hvis du får sendt dit gods sted uden at blive eksportregistreret, så sker der simpelthen det at dit gods bliver stoppet inden det får lov til at forlade EU. Og i forbindelse med det, kan der komme ekstra omkostninger til håndtering eller til opbevaring af dit gods. Hvis du skal registrere dig, så er det meget, meget let at gøre. Det gør du på virk.dk, hvor du logger ind og vælger, at du skal registrere din virksomhed til eksport. Det er et lille tjekmærke, man gør. Det tager 5 minutter. Men husk det, inden du eksporterer. Den anden del, som, øh, som vi tit ser, det er, at øh, når der bliver eksporteret til Norge, så skal der selvfølgelig udføres i EU, og der skal tolles i Norge. Det kræver dokumenter, det kræver, at man får forberedt en pakkeliste, og det kræver, at der ligger en handelsfaktur, som kan dokumentere, hvem er sælger, og hvem er køber af godset, hvad er godset, og hvad er værdien, som skal bruges til, øh, til tolbehandling. Derudover, så skal man være opmærksom på, at der bliver opkrævet tol i Norge, Øhm, og det bliver typisk opkrævet for modtageren, men hvis modtager ikke er klar over det, så kan det godt komme som, øh, som en overraskelse. Den tredje ting, som øh, folk de, de ofte overser, eller den fejl, folk de ofte begår, specielt hvis man køber transport direkte fra en vognmand, det er, at ofte vil de transportpriser, man får oplyst, ikke inkludere infotolkning i Norge. Det er fordi, at de arbejder under de betingelser, som hedder DAP eller DAP, Delivered at Place, og det betyder simpelthen transporten frem til kanstenen ved modtagerens adresse, men godset er ikke indfortoldet på det punkt. Det vil sige, at der vil typisk komme en ekstra omkostning i forbindelse med indfortoldning, og medmindre at afskiber, der sælger og modtager, de er ligesom blevet enige om det, så kan man risikere, at der bliver en uenighed omkring, hvem der, er, der skal afholde den omkostning.